يا فيلي يا ابو ودي لك قرش لك من تقلك مظلومه يا فيني يا بوكير يا فيني يا بوكير هو فيلي يا ابو زلومه ودي لك قرش يد من تقلك مظلومه يا يا <تس> <تس> تلعب كده, كده. كده, كده زينا كده واحد اثنين ثلاثة أربعة. ما ما يقدرش يا كان بدل الكرش ده عضلات، لو كنت رياضي يا فيل ما كنتش تبقى تقيل، لو كنت رياضي يا فيل وارقص لي يا فيل يا ابو سلومه وادي لك ايش وادي لك ايش من تقلك مظلومه لقيني يا بو لقيني يا بوكيشو وارقص لي يا فيل يا ابو سلومه وادي لك Elephants, more more more more افريقيا اكبر مخلوق في الدنيا من اسيا او افريقيا اكبر مخلوق في الدنيا يمشي في الغابه بجسمه الضخم هناك في الهند له مركز فخم في الهند هناك له مركز فخم من اطول ناس في وحوش الغاب تعمله حساب تعمله حساب ارقص لي يبيل وودي يا فيل يا مسلومه لك ارجل ودي لك